Co omlouvám, ale vlastně za co? To, co jsem posral, sám vím, všechno přiznávám. Už jen díky tomu vím, že sem nepatřím, klidně na mě dřív ale za co? Chápu komplexy a problémy máme každý na druhý silni světa se lidi, jen tak vražděj A my tu řešíme hovna dokola, jako vážně. Vždy nic na druhého něco svátějí je naděje o to jsme přišli? Nebudu ji jako v či čipu dopí pí Či to bude jinak lidí jako celek jsme klesli Mami odpust ale já musím jít klič Mami myslí na mě až tu, nebudu, až tu nebudu Až budu na svý cestě nahoru Já přísahám že na vás nezapomenu Já přísahám že na vás Jo, já vím, že jsem tady stále jenom sám Jsem tu sám, ale díky vám Vím, že nechci žít tady s vámi dál A to je můj důvod, proč o tu traču odletám Já omlouvám ale vlastně za co to co jsem postral sám vím všechno přiznávám už jen díky tomu vím že se nepatřím klidně na mě řvidal ale za co Chápu komplexy a problémy máme každý na druhý straně světa se lidi jen tak vražděj a my tu řešíme hovna dokola jako vážně lidi nedělají nic než na druhého něco svátě. já tady nechci žít já musím jít jinam nic tu nefunguje. právě proto vím že budu rád když poznám i nejkou svět nebudu tu hnít byl jsem tu s vámi rád. Ale už musím mít. A stalo a stalo by A už se na cestu chystám. Tady už mě pak, nikdo neudežít. Už na mě čeká jižní pobřeží. A děje, a děje, a děje, my sami. za mě za mě, ochluváme za mě, za Moje rozhodnutí nikdo nezmění. Jo já vím že jsem tady stále jenom sám Jsem tu sám ale díky vám Vím že nechci žít tady s vámi dál A to je můj důvod proč o tu draču odletám Já vím já omlouvám ale vlastně za co Toto jsem postra sám vím všechno přiznávám Už jen díky tomu vím že sem nepatřím Klidně na mě řvidal ale za co Chápu komplexy a problémy Máme každý na druhý silni světa se lidí Jen tak vražděj a my tu řešíme hovna do Jako vážně Tady nedělaj nic, dnešně na druhého něco sváděj